السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع خلف مجامع مصطفى محمود عمارة سكنية هاديه موقع مميز مساحة الشقة مئة وسبعين متر التفاصيل كلها هتلاقوها كاملة أسفل الفيديو هي والسعر نبدأ الأول أول ما دخلنا من باب الشقة بنلاقي كل ده الريسبشن وفيه عندنا هنا بلكونة هنشوف مساحتها بلكونة مساحتها حلوة ميزة ان الشقة نورة ومش مجروحة مكان هادي جدا وسكن طبعا هي الشقة تحتاج شغل لان اللي كان واخدها مكتب بس مكانها وموقعها مميز نتفرج سوا ده بيت الريسبشن معلش بس كنت بقفلكوا البلكونه كبيره ودي ممكن تبقى غرفه ليفينج موجوده في قلب الريسبشن عندنا طبعا أو غرفه سفر لان في شباك مناولة من المطبخ بنخش من للباب اللي بيخدم حمام الضيوف والمطبخ طبعا ده معانا حمام الضيوف وده هنا المطبخ مطبخ مساحته حلوه وبعدين فيه غاز وميزه انه هو نور بنرجع تاني للباب اللي بيفصل وتخش ناحيه الغرفتين والحمام فاحنا عندنا يعتبر ثلاث غرف ده باب بيفصل عندنا هنا اول غرفه غرفه مساحتها حلوه أربعة في أربعة ونص. دي عندنا هنا الغرفة الثانية. نفتح لكم الشباك. طبعاً عندنا هنا منظر خضراء على جنينة. دي كده الغرفه الثانيه هيبقى أمنها الحمام ده الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف او الغرفتين والحمام أتمني لو الفيديو عجبكم بقناة السوشيال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على نقدر عشان نقدر نوصل لك براد من الناس أتمني يكون فيديو النهاردة بحذر دقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته